يا مرحبا يا قلب زفال بشارة واطلق لسان الشعر للشاعريّة يا مرحبا من شرغوا في حياكم والله يا الرجال الأبياء يا مرحبا يا قلب زفال بشارة مديرة لدارة وله مكان بين ربعه جليد كان